සොයල් ခြင်းเนี่ยជី පා 뚜တဲ့ခြင်း ලෝක မှာจုံတွေ့ရတဲ့อา2ခု සොයල් ခြင်းရှိ දලු ជី පා 뚜တဲ့ခြင်းလည်းရှိ දොසොයල් ခြင်းเนี่ยជី පා 뚜တဲ့ခြင်းဆိုတာလူ widetilde 1อย่างเนี่ยตัสนดาလည်းရှိတယ်เปี้ยก่วนလုံးเนี่ยตัสนดาလည်းရှိတယ်ตะมุญแหนလုံးเนี่ยตัสนดาလည်းရှိတယ် တတိုင်းတေးဒါလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိနောကဆမကနဲ့သကိုင်တလပြောဆေခင်နဲ့ကြပတိုတခဆေခင်းဆိရာမှမကောင်းဘပေကြီပာတိုတ်ခင်းကေရာြကြပတတ်လည်ကောင်လု့ပြောကြ ရသမှာလူတွေဟာကို부ကကိုဆုံမားျာအထုနေကြလူတိတိုတ်ခြင်ကကထနေကတိုတဲ့နေရကကပတတရှိတ်င်ပေါင်းတက်ကជីပတတ်ရှိ် ဆွေရတဲ့နေရဲ့ဘက်ကကြီးပွားတိုးတက်တာဖြစ်တယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသိပညာအပြင်ကြီးပွားတိုးတက်တာရှိအကတတကမလလသ်ကြတတမဆမကလိ်မျးနဲနေကြုသာလ်ရိ် စီဘာဥစ္စာကဆုံးွသွာတာလည်းရှိတယအချမ်ရည်ဉ်တကဆုသာတာရှိတယ်။အသိပညာတွကဆုသာရှ်။အိုုမှုကြီးတ်ုတ်မှုဆိမှမရောင်လွဲနိုင်တဲ့ရာတြ်တယ်။နိုင်ကမာဆရ်ရီတဲုတ်မှုကပါလေ။ နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒီကနေ့ไอออนไซต์ပြီးတော့조사เนี่ยเจอะว่า ٹوٹ က်ဖို့เลยလို့ซื่อซีป่วยย ٹوٹ ကက d e v o p o t r y ซื่ကတနမှေတိုမန်အဝလိုကြပ် ကြည न्या ် ب တုနေမှာလလတူကြတောလလူမျျာစပါအများစုပါကြည် بوا တုတ်တမှုရဲ့အရာတာကိုခနေကကတတမှုမိတဲင်ငနေြမျနဲကျခတွကြတယျပ်လု်ကြရတ အဲ့တော့နိုင်ငံနေမှာជីပွားတိုးတက်အောင်調査တယ်ဆိုာပဲက調နေသခကော်ជပွိထာပတိုတလာတထောက်ြင်မပက်ကလည်က်အေ်ရဲတိုတ်လာလာလလလလလ စီပါဥစားတွေလည်းပဲတိုးတက်ပြီးတော့လာလို့နေလွဲ့ရဲ့အတုံးဆောင်တွေအစင်းမြဲလာနေနေဒီလိုလောကကီမာအဆင်ပပတိုတ်အကြကခကျိကတိုတတလို့ယတိုးာတော့လိုကြညလိဆရှင်ုလွနဲတဲ အနှစ်တရနဲ့နေရဟိုဘက်လ်းကြည့်န်တကော်နှ်နေရနိဗဗာမှာဇမထ်ပို်းကမင်းတိမ်းီးတိော်ာ့အပဲ့အီတိုမ်တိော်ရေ့မာဆုရင်မင်းတမ်ရဲနောငော်ကမငအ်စအမင်ရဲ့ရှေ့ကြလ်မ်ဆုရိ် ရှမငလိာမင်အဲ့ဒင်အပ်တဲမငရှကိလမယ်င်ဘကမငမငကးခတဲ့တမငတစကငမငလိုလါအငအုိုးတဲအင်ရအရင်မငမငတငော်တလိတော်မင်းတရားလအပမျုးစပော့အပရာပူရမျိုးအုပ်စို အဲ့လိုမင်းဆက်ဆက်နေမှာပြေမှာအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပကန်ခေတော့ိ်ဝဲလုံအာကြီးလိုစာြညလို့မသိနိုင်အခဲ့တနှစတရာနှရာကော်ကိုပြန်ကြည့်မ်ဆိို့ရှင်အဲ့နှတရာနှရာပိုင်မှာရိခဲ့တဲ့ပုးားတွေဒီားြရိတာ အဲဒီခစ်တုံးကမပေါ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီကနေ့ခက်မပောပောမယရှမာတိြီတမာတိုာမတပုမတမငမငတနေခပါနေတဲကစသပသခကကမပေါ်သ ကမ္မပေါ်သေးတော့သူတို့ပါအစည်းတော့ဆုလု့ခ်မြနဲ့ရှင်မဲစီမေါ့မန်းအကိုစီပြီးတောားြာဒီကလေးခင်မှာတော့တပ္ာမတုတ်လာတယလိရုပ်ပိင်းဆိုင်ရာတိုးတကလာပု့်းရနေရလဲအမတ်ကောင်းလာတယ်မင်တမင်လကဆုလိခင်လေးမိာမပါသေးလိုမငမ်လေ်နဲ့သမရေ်မနလု ယောဓုဘက်တတမှမိသေထခပေ်ိနပေါလတ်းကသုပြပသာကြ။ခမမုပလတပစလမျာတာ။တတနြတစ်ထခာတပစ္စညတွေကကစ္တခကြမမတတ်တ ပေါ်ရုံငယ်ရှင်တော့အဲဆိုလို့ဒီလိုတရားပွဲကြီးကျင်းပလို့ကျင်းပတဲ့အခါမှာအခုလိုအတန်တူးတူးနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးအတန်ကောင်းပြီးတော့အတန်အောင်တဲ့ပုံစံရိတာတရားခေါ်နိုင်အခုလိုအတန်ချက်ချက်တမရှသခါအတကိုအကုောပပေါ်အဲခ်ရှိခဲ့သေးာန် အ <TONC leur mica investigation> ဲ to ့ဒီကနေ့ခင်မှာတော့တိုးတိုးလေးဟောလိုက်ပြီမလို့အကျဲကြီးကြားရတဲ့ခေရောက်လာအတန်ကိုချက်လာတော့အဲ့က်ြမယ်ဆ်တိုတ်လ်လြောမအမျာတို်လာတ်ဒီနေခ့ရှင်ဖျေားနိုင်မစမကကေးု့ပြနာမအတိ်ကအောင်လတမေထွနးပြတာနာဟောဒီနေခေ့ရတ်မီဆုပြီး ထနေပါထနေလဲနေအောင်ထွန်ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ယောဂဝတ္ထဆိုင်ရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်နကတ်နတခခတကာတတတက်တပိုင်းြမယရတ္ကတိုတလာသစိတ်ဓရကိားပင်များဆုလ ဘာရည်တို့ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ယောဂုတ် PC တွေတို့ပေါ်လာလေဒီလူတွေမှာဘာရည်တို့ပေါ်အောင်ဆိုတော့လောပါရည်တို့ပေါ်လာလောချင်းဆန္ဒတွေကများလာတယ်လေမယုံစင်္ကြကြမင်းသမီးကြီးကแลนด์ခရူဆာစီးကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါ့မဟုတ်ခင်ဗျာရှိမှာမရှိอ่ะเนาะမှန်ပါဗျာရှိပါမရှိอ่ะทุกข์ค่ะခြေแก่มုံ့တို့ဖาลูလာတော့ရောရှိอ่ะล่ะရှိอ่ะค่ะเออทุกข์กิจတော့ โจทุรุတွေကအမြဲတမ်းများတဲ့အခါကြာတော့လောဘတွေကလည်းတခုပြီးတခုအတော်မတတ်နိုင်အောငကမနနကစမေန်ကစတေနေပတလူမဆုနင်တကြာအကမရိရော့ လောဘတွေကြီးလာပြီဆိုရင်ဓာတ်တွေတိုးလာတာတော့လို့ဆိုရအဘိဓမ္မတွေဘက်ကတိုးလာပြီးတော့အလောဘစတဲ့ကုသတရားတွေဘက်ဆလလမများလင်လေများာတယ်လေများလင်လေရဲကျြလနသမဟုတ်သာပါရကသာလ ဘုရားလုံးကိုချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေစန့်သပတတန်ရှင်ပရတတမျနနဲ့တမျုနဲရနောတရကနပအနခင်ကက်အနခင်း်ကားျအထွတ်မှုတွာလ क्या ราศีတလူမရတာလည်းရှိမရရင်ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရင်လူရတ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုတိုးတက်မှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုတွမျာပအရှိုမှကကိုချင်တားကပြည်ပြားသွအလပြ်ပြသတွကောင်ဒီကန်ကည်မမှပူလာ တဲ့ဒ <are> ီလိုပ yes. oh, well, no? ြတ yeah. be ာတော့โพลิเวတာဌာနတော့သိပ္ပံ శా ရီကတော့ပြောရမို့သဘာဝရဲ့ဥ රු ဖောက်ပြန်မှုတိုဆုံတပောကာတောလာနီာတော့เอลนတို့ဓတ်တြောပေကထဲပီောပြောစာရှိတာမလိုရ်စိ်ပူပမှုဆွတ်ဆာတွေ ဒီစိတ်ဖြစ်မှုတွေရဲ့အပူပါလည်းပဲနေ်ပလူတာကာချနေတဲပုဂ္ကပကာနေထွလာတဲအမြင်ထန်ဘိလုပ်ရာပြော့လူကျင်ဆန္ပြင်းနေပု်ရနေထွ်လာတဲအပူငအ်းထတတဲ့အခ်မှလူရရပိုအိုက်ာက်။ ပါလို့ပို့အိုက်တောရတတလုဖြပဝနတကလရအပျပျလလောမယ်စလတလုနခြတေောတနလုတကလုတနလုံသဤုခပြောလစပပန်ော လောဘဓာဓာမောဟဓာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာគូលအောင်ပြီးတော့နေတာចောင်းមို့ခန္ဓာကိုယ်ကឆ្លាត់လာတဲ့អពុរីហានតែពុပြီးတော့ញាឡាតែបងអဲនេះលពុញាឡាទីឯត្រចောင်းកបាយကြီးហានតែពេលពុលឿឡានេះដល់តែအចောင်းတစ်ခုလို့ပြော ਆ มาပဲឯដែរចောင်းមို့លតូតទခြင်းခ်းណែជីវਾតခြင်းលို့ဆိုမှ တဖက်ကဆုံးယုတ်တာတဖက်ကကြီးပွားတိုးတက်တာအဲ့ဒီလိုတန်မန်အဖြစ်ရှိပြီးတော့ပြောကြစီပွားရေးဘက်ကဆုံးယုတ်သွားတယ်စီရိမျိုးတွေကဆုသအပါင်သင်းရောရအချရပိဋတိကဆုသားတ်သတိပညာေကဆုးသားတ်ကိုင့်တရားေကဆုသား် အဲ့ဒီဆွေယမှုတွေတဲ့မဲ့ဘယ်ဆွေယမှုကသိုးပြီးတော့ဘယဆွေယမှုကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရမလဲဆိုတာစဉ်းမှာပေါ့ုတမှုဆတဲ့ရမှးပဲជပာတွုတ်ာရှိ်သွိပားတုတ်လာရိမလူရေជးတုတ်စပာမြမာနိုင်မှာ်ပေါင်းခေါကောသါ ဒီဘက်ကလည်းကြည် بوا โต๊ดက်လာလို့ပြောเนาะအဲ့ဒါလို့လူဥည်ကြီးโต๊ดက်လာတာတို့စီဘာဥစ္စာဘက်ကโต်လာတာတိုတ်လာသိပညာတွေဘက်ကโต๊ดက်လာနိုင််ပြီဆုုံမုโ်မှခကကကပြန်ပီစစ်ြည့်တို့တူတ လူတူ Perché, joy, garde, းအူစီရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဆုံးယုတ်မှုတိုးတက်ကြီးပွားမှုဒီနှစ်ခုစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့ကို အဲ့ဒီဆွေယမှုတွေတဲ့မှာမယ်ဆွေယမှုကအဆိုးအဝါဆုံးနေဘယ်ဆွေယမှုကတောသသလဲစစတကជីပာတိုတဲမှုမာလပကိုကိုပြကြညတိုပွာလာသလာတိုပွာလာရှိတယ်စီစအစာတတိုးာရှိအချမ််တိုပွားလာား်တိုးပာရှိ် အဲ့ဒီတိုလာမှုမှာဖဲတိုမှကအကောငဆုံးလေ။ကောင်းတ်ဆိုာကောင်ကောင်လဲိအသေးိလေ့လစစ်ပီောကြ်ဖိုိပန်ိပ်သက်ပြရစော်ောပြောတနသျက်တ်တွေဥပ္ပာခလေများစရှတောတို်တိုင်း်အကောင်းကီလိုပြောလို့မရဘူ သေယုတ်တယ်ဆိုတဲ့ိးမှလည်းဆပြ်ို့မရာလ်ရှိတယ််မုဆိတ်း်ကေားဆုံးတွတ်မုဒါမ္မတတ်မုလခွဲခြားြီော့ကြည့လိုအ််ပေါကတ်ခ်နိုင်ရင်ြည့်ပီောပြောရာမျး်းရယ်ဘယ်လိုသယုတ်မုကတော့ော်သေတ်ဘာသုတမကပုဆိုတယတမျိတေကတ်းပြီ တ <INE> ခ <IS> so, so ုနဲ့တကွနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အရာမှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောရဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ယောဝတုပ္ပစီကတိုးတက်ထားရဲ့ယောဝတုပ္ပစီတွေဆုပ်ယုပ်သွားတာရဲ့ကိုချင်းတရားဆုပ်ယုပ်သွားတာရဲ့ဒီဆုမှုန်ခုရဲ့ဘယုပု်မုကပိုးိုတလဲဒါသခတနောကခင်တရာဆုပုသွားမှုကပုံစိုးတယ် ဒီလိုမြင်မှအမှန်ကနဲ့အမြင်လို့ပြောရတပါပပ်ပြည်လုပပြောရတယ်ဆိင်ရထုပကဆွေရု်ပြပြမုဟာတခဏပဲတဘစာပဲကကကထိကနင့ာနေတာမု်ဘူမမင်းီဖာလိုော်မသွာလ်းဖြ်ဘူတ်ကဲ့ဟာပာစမသား်းဖြစ်ဘူ เออกุจินเตียะเวกะช่วยอุปจิตวาภีสุรุสิดีลูหาลุบ်วเ်ကยนล่ะโหมันดันแค่ตวา်ีกุจินเตียะเปัจจามุสุเรอักขุโลริออจ้ အမ <s Cubans> ြဲတမ်းဆွေးရဲဆွေးယမှုလို့ဒီလိုပြောရပါမယ်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလို့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကိုကုတ်ကိုနိုင်သပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆွေးယမှုနဲ့နှစ်ခုနခုရင်ရင်ပြော့ြပဆမှုနခုကျောလာလရင်ကိပေးမ်ဟာရိတယ်ကြီပာတိုတက်မှုနခုဆုးလာလရှိရင်ဦစာပေရမ်ဟာရိတယ် အဲ့လိုရှင်းနေသိတာဘို့ညော့ော့ပြရန်တခင်ကိုရမြတ်ကအချောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ခေါ်ထားတဲမသားားရှမှနပါတ်ကအနရမှာရ စေရေမျိုးឫစုပ်ပြားသွားတယ်လို့ကိုယ်ສွေမျိုးឫໄດ້ລົດຊົງລົດມີດາຊູឫຊ່ວຍເຕ້ວວ່າແລ້ວເຊີນອັນຊ່ວຍຫມູ່ວ່າຊິໄດ້ບໍ່ຊິໄດ້ຫມູ່ອັນຊ່ວຍຫມູ່ວ່າແດ່ບໍ່ော်ບໍ່ບູວ່າພິລົດບໍ່ປ່ຽບປານະປາບູຊິດະບວະຕາມຍາຕາຊ່ວຍວ່າຖ້າພິລົດ Ḧ�ítulo overst له Ḧḧጰ�jisა� quier sihMa ma haltu, Ḧṕ� centres diabetes, ḦᾺ� 攻 zos mo lang, Ḧṕ�ечение de la genteiono 300 kutus. Ḧት កၜ Ḟ� Peter, Ḧქιარ � Post reach Snapdragon 32 physicist95 sensor cũng est 外 Sait han do products inuaragia, programme ra~~ Ḧጫაქლ ጺლარა Ḧქალოვარჾაიადარ îotzdem możemy off mod a r o c ปัญญาช่วยอุดปัญญาใบข้างก็ช่วยอุดได้เลยเนาะเอไรล่ะอเมตตามาฆีรีได้ช่วยหมู่ฆีติทุกข์เลยดีเนี่ยมาเมษสัพยาก็ปัญญาลูกตะคูได้ လောကမရှိတအသိာဏ်တွေအာလုဆုးသားတာဒီဆေယမအဝတမအရေးကြီိုးွာေယမှုြ်တယ်လို့ဒလိုကသာ်ဘာဖြစ်တနသကပြိေင်ာလုိနေမှာေဖြစ််လောကုတ္တရာပြစ်ဖြစ်ိာဟာခမှအတွက်ကျိုပြနိုင်တာ၄ကြီး လောကီပညာကတဘွားချမ်းသာမှုအတွက်အကျိုးပြုတယ်လောကုတ္တရာပညာကြတော့တဏှမခတွကျကျလတနဲပတ်သက်ာကဘာ riline လို့မေးလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးတို့တို့ကိုတဏှာမှာအဲ့ဒါမျိုးမဆရောငထပတနကမ္က္ာပညာအဲကလု့ယ် ကောင်းတာလုပ် thì ဖြစ်စီမကောင်းတာလုပ် thì ဖြစ်စီကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကိုနဲ့သာသက်လကကသအရသိပတတနပက ကမ္မတက္ကတာပညာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့သူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ကံကံဤအကျိုးသိမြင်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ပညာမျိုးကမ္မတက္ကတာပညာလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့၃ခုပါသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပဲပညာအဝဲပြောတာပဲအဲ့ဒါဘာအဲ့ဒီပညာက ဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာသံသုခရဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာအကြီးကြီးပြင်နေရတယ်။လောကီပညာအတမွေးဝးကြင်းာဆတစတသဟေတမိကမကတပညာဆိုတတာစာတွတမကဘူးတဏ္ဍကသုာသုလစကကကလ်ပြန်ဆစ်ဆြည်။ ကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုငါလက်ခံသလားတကယ်ရောယုံကြည်သလားဒါကိုကကိုစဉ်းစားမနာပါဘူး။ကိုကကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလေးနိမ့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဆော့ပြပြောတဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းကောင်းကျိုးခရချ်ချိိုမှမရ a i n go မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘဆိုတလု်လအဆိုဖြစပါဘူ i n ဆိလမှိပါ a i n ရကျိုလောကမှမရှိပါသူချာလီလုခံယူတဲ့ပုဂ္ိုလ်နဲ မဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကေ上上ာင်路上路上းကြရမယ်ဆိ刚刚ုးတာကိုလုပ်ရင်ဆိုးကြရမယ်ကံကံဤချိုးစွာရှိတယ်လို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကံကံဤချိုးလက်မခံတဲ့မစင်စသာတဲ့အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရောလူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင့်ရည်းမရှိဘူးဘာလို့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူကကံကံဤချိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကောင်းတာလည်းလုပ်မှာပဲဆိုးတာလည်းလုပ်မှာ ఏ కంగాయి జో లక్షణ နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂုကတ်ရိုကိုရမသက်ကကရချ်တွကြောင်ကကးကိုဉာဏ်တွကြောင်ကောင်ာကောင်လုတယ်သတကကတသာဝတ္ရိပဆင်လလကင်းဖ်နု်လုပြော် ַź rides canā Check it out by the province of Rha STEM. But there is no signer teacher, There is just 源 last woman qę jours t h e r ေِ decу d sites migrate these people there We have to take one day teach people there Tell us to all the resources to keep you there and there are t h တကယ်တည်းဒြောမ်ဘူးအဲ့ဒီဘဏို်မှာပါတဲအဂုကမ္တရးပမာပာည်းပယ်တာ간ရဲ့အကျိုးကိ်းပယ်ရငုလည်းညင်းပယ်ပြီ်တ်ောဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလို့တော်ကိုယ့်ကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့သဘောယောက်တိအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောပြရကကောင်းရသူတိဘုံမရောဘူးတဲကမို့ မိသတ္တိဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်က္ကဝရဏနတ်ပြေကိုတောင်တားတယ်လို့သူကပြောတာ။ဘာသာဗျာ။အဲ့ဒီကံကြေကား်။ကေူတောနိုင်ကကကပညာှိပုမှကတဆုသလိနေနောကောငရောက််။ ဒ <Sansky> ါကြောင့်မလို့ကမ္မသက္ကာတာပညာဆုံးယုတ်မတော့အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပါလားပါခင်ဗျာဘုံတော့ပညာတစ်ခုပါဘာလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာအဝိပဿနာပညာဆိုတာကမ္မသက္ကာတာပညာရဲ့အဆင့်မြင့်သွားတယ်မြေပန်ကိုရားဖို့ရအတွက် ဝိပဿနပိဘဲ့မ်းခောင်းြော်န်အော့ဝပပညာာဘာတသူများမြ်နေချာတ်မြင်လာမုတ်နဲ့တ်းကကောဖြီေရန်ဏသ်္ခါမျှတာမြင်တ်ိ့အမြင်မျိုးသု်ဏ္ဍ်ခတားဟာမသဘေ်သကုပ်တသရှ် ลักณะ3อย่างเนี่ยตรวจสอบปี้แล้วมีแน่อมีမျိုးวิบัตตนะปာ့ှိเว้ยို့แต่ยังวิบัตตนะปัญญาซื้ออยู่เปี้ยนๆตั้วไปสื่อบลาบเพแม่พู่ยาจินไปแม้รู้ยามาบ่ออ Ireban c o n s t r a i n e တ ы дел, ränete 음대로 orang est ירan quarco offered a Naomi Kherira andiewying hemaomaia. puesanga hachaao dapat esana penyur kharaopamiaa. buantanga hachap drawokakapo.usara.usara kilaink phrase.yamukhaa anyone k arrived.islanamaia teknik mikwei.ikaanakaana binyao n o t i k a i l အကြောင်သရရှိလတဲ့ကျတရားကောင်းစွာသိမြင်တဲ့ပညာမျပညလာရိတပုဂိုှဒမာ်အခြငာနေနိုင်ပီးော့နောက်မှကာခိန်သ်ရှည်တဲ့ပြုံမျိုးဖြန့်ညပ်တာနေနိုင်တယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုာပါဗျာနောက်ပခုင်မကာ မကပညာဆိုတာမက္ကရှိပါအကျင်တရဝပနာအနေနကျင်ကြွကိုအထုလိမရပါအင်တရားမပါတတမဋစတသတရာတွွားတွ်မြည်ပီနေက််ကိုရပြည်ပမလေသာတွေလုိုဖယ်ရာပြစပြီး အဝိဇ္ဇာတု့တဏှာတိိုဖယ်ရားပြစ်ပြီးဒတိခြရးမနိဗ်မြ်မောပြု်နိုင်တဲ့ာမျိး််တေ်တ်မမှားပါဗျာအဲ့မပညထု်လွ်လိုက်တဲပညာမျးကြေလပညတ်အမကပညာ ඵ လပညာမရဘဲနဲ့တဏှက လုံးတိ善善ုင်းသွားဘယ်သူမှမရှိဘူးတန်လျာဝတ်စင်းရဲတွေကလွတ် गे မှုအတွက်ဒီပနှစ်မပန်တယတနရုပဆရောငကြာအထေကအမတခုနိုင်ရကြလတပာရဆုံုမုဆပာဆုံုမ်ဆိင်ခခဆုံသွာမှာပဲ ကမဒကတာပညာဆုပ်ယူသွားလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခဘဝတာမဋ္ဌိဆိုတာဆုပ်ယူသွားမယ်ဝိပဿနာပညာဆုပ်ယူသွာပြက်ကကဆနိပညဆုသနိဖြပသကမှုဆသွ် มรรคปัญญาผลปัญญาช่วยดอดไปဆိုလို့ရှိရင်มကชวยดอดနိုင်တယ်။ชုံชုံြာငပာရဲ့မှုကိပြောတာเนาะ။အပြင်ာခဲ့တဲ့တပောကကြကောင်။မကက်ာက အပမတ္တိကအေတာဝိက္ခူရတိတံညာတိပြိဟာတိဆေရေရိရရွှေမှုဆိုတာပြောအပတရတိတံညာပညာပြိ်ာဆွောမာ့ဆုံပဲလဆမှြစစေရးလု့ อ๋อစาศาพะตาตรပီတော့ခေါ်ကြတဲ့ခဲမ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒးတွမျိုးဆုတ်ยุบตัวတကိုအเပြုပြီးတော့ญาศาကခေါ်တာလေလိုဆိရနေကဒါပသ်ပီးတော့ွေးွေကာရှိ်ပေါ့ဗစွတ်တေ့ကြးအလုံကြားပို့ကြလ်တ် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘဏုလဆတူကြီးကိုပြောတယ်ဗမပြေကဘဏုလဆတူကြီးကိုပြောလို့မဟုတ်ဘူးအဲဒစလထတောကီးအတရဲရပြတာီစွအာထကမသအရအာခပကောင်းပီရေစတရိတသာစ်နေရှ် ပ <idée> ဲတ <beefles> ော့ာသသားေ ਨੇ အခံရန်လက်တတံတောအကာလို့ဘူသသာ်ေ့เအာမ်ရေစွတရိော့ပဲတိွမတ်တသသာဖတပါလိရှကအော်ခံရလူွေမျေပဲကခြေပွာတတ်နေတဲ့ကြ ပဒေနရီကောသလမင်းကြီးကိုဂုံတိုက်ကြတဲ့အခါပဒေနရီကောသလမင်းကြီးကအထင်အမြင်လွဲသွားတြစလို့ုတိုက်တယ်လဆရင်တရကတောတပေကတရရုတခုှာတရားသူမတရားဖြစ်ဆုံးဖြတပြနေကနေကမျနတလကအောစကနာရောက်တဲခ ပြန်ခစားဖို့သွားတော့အနာရောက်လာတဲ့အခါဗဏုရဆေသူကြီးကိုတောင်းဆိုပေးကြတယ်။တရားရုံးမှာမန်မန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆိုဗဏုရဆေသဝင်ထိပေးနေသတရုဝင်ပတဆုြပ်မနောင်ဆုတဆုြ်ခလူတကာပသူပထောခအကိုကသလမင်းြသိ ไคณุวีดาฤกะบรรุลตเตียตุจีบรรุลตสิทตุจีเตียะซง็จัดดาวตะวะจาเลยสรุตู้โอบะตีตา ဗန္ a ုလဆေတူကြီးကတားရည်နဲ့အတူသွားလာဆော့အဲ့အအမှန်ကောင်းတယ်။ကောင် à y तू ကကောသလတိုင်းသားမဟုတ်ဘူ သူပုံမှမကောငြံတယ်ဆိပြီး်ပာနိုင်ငံမှနေပဲねเจ้านี่ပဲตนเองก๊อดรณเมญญีสีลကိုก้มด่းတာ တနည်းကျတော့သူကိုတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့။နေကြနေတာတွေကိုသဘုံတက္ကနေထနလိလလပတအမှာခထာတသရကောင်နေကစကြသူရဲ့ဒါ5ောက်စလစ်ကြောသိမ ဘုရာနေကြတာဗန္ဓုလစិတ္တူကြီးရယ်စិတ္တူကြီးရယသစ် ያ old အချမ်းရပိဋကတတေထဲမာဗနစတူရေသစ်ရရအတထဲပလ်တယသအိတွပြသရွျိာကုခသားတဲ့်မိုရ အဲော့ပြူပြောန်ေကစကာပြောကြ်ဘန္ုရောေောသားသွားတာွေမျိုနဲ်တိင်ဝေခေသူဆွေမျိမရှိတေအာလာသူတို့အိမိစပော့ဆေမျိုးတွေပငါဆသွားိပကေຊုဘားတရမဟေင်ပြောဆိုနေတာကေားကြွလာတဲခ ရန်၄ကိုမေးတယ်ဘာစကပြောကြတာတုံးဆိုတော့ဒီလိုဒကောင်းมาပဲဗျမျုးတွ်ပြးသားတာရတဲ့အကြောင်းပြောနကြသိုူောငပြာဒီသနာကိခေ်တမဆုးတစ်စးသာတတာတဘွားအတက်ပမှကောငးြုပြီတ့တာလ်မဖြစ်ဘတဲ့ဆမုကောင်းပြုပြီးတေ့ကျ်ဆိလ်ဖြ်ဘတဲ ကြောက်ကြာ်ဆပ်ပြ်ြ๋าမှုအသေးအဖွဲပဲပာြီာာ်အသ်ဆရု်မုကားအမ္အန်ရများတ်အရေ်လ်ဆ်ရာ်တာ်ပြ်လု့တေတခပြောအတိ်အပဆုးရပသာပြီဆုရှ်ဆန္ခတွေအာလေကဆု်နသင််ဆ်နာလားလောမဟု်ဘူး တော်မွားရိမှာလည်းဆောဖြုနေတာလေတို့တို့ပြောတာเนาะနားနာပါဗျာဟောနောက်တစ်ခွဆွေရမျိုးရိတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတလု့ွေရရိတိုတ်လာတာကားပြီးပြောကာလ်ရိတသကိုအားပီပြောဆိုော့ဝိမကြီအာြီးြောကြ် ဝိဒါကအကြောင်းမှကြီးကခုနှစ်နှစ်အွေမှာတောတော်ပါဖြစ်ပြီး86နှစ်အွေမှာအိတော်ကြအိတော်ကပသသမေဖွက်ကသသမီရတသသမကစစမွေလခါက မြစ်စစ်ထောင်ဟောသူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းအလွန်ချီးကျယ်အဲဒါလိုချီးကျယ်တာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယန်းတွေကတရားတရားတော်တွေမှာဓမ္မတော်တွေမှာပြောကြကြောင်မကောလာလ်မသားတတခွေးမတွေန်လလတာွမျိလကောင်ပြောကြ သွ့တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုခေါ်လာစိတ္တာရဟန်းတို့သွေးရည်မျိုးတွေတွတ်တဲ့တယ်ဆိုတာတဲ့ပြောပပလောက်တဲ့တွတ်တဲ့မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီကော อภิปัญญาต๊อดแต่มะตันเนยามะก้าวเลยเซမျိုးต๊อดတဲ့ထားလေอภิปัญญาต๊อดတဲ့အောင်調査ကြလိလလက်ှုမူစနတလူလထမာစ္စာြည်ပြာ်တဲတစ်ကောပြပြီရကပြောကြ အဲ့ဒီတည်းဟားတူတူလဲလို့ဆိုရင်မဟာဒနာဆိုတဲ့တည်းသေးသားဗာရဏဒီမီမာသူကဂရိရှယ်ချမ်းသာကြဲဝါသူ့ရဲ့အိမ်တော်ပဲတည်းသေးသမီးကဂရိရှယ်အဲ့ဒိလူဝေကြည်ဒနာအမဒါမမြော်များစွာချမ်းသာတော့လဲနောက်ဆုံးဟာမလောက်တာမကန်တတ်အယက်တေစားတောက်စားပြ စီရင်ရာပစ္စည်းတွေကုန်ပြီတော့အသက်ရွယ်ချင်းရဲ့အခါမှာခွက်လက်ဆွဲပြီတောင်းစားတဲ့တောင်းစာာရောသားအတကဆုးဖြ်ပားပြီတွ်လွင်ေားားဘုားရောက်သားတဲ့မာဒာတထးသာရှုမြင်ပြီတာနကပစ္စာဆုံမှုတွေပ်ပြီတပြောကတအလပောတခမာမြ်စွာဘု ဒီဒေသနာတော်เนี่ยသုံးမဩဝါဒပေးပြန်ခြေသာရဟန်းတို့စိစိဥစ္စာဆုံးយုပ်သွားတယ်ဆိုတအသေဖွဲလေပါစိဆသညတွကြောငေကြပါဘူးတဲ့ပာဆုံရငေကာန်တယြရာမဆစငေတောအလိစိတိုတ်များပြားလာတပေကိုြေားပြုပြောလည် တေသနာပု်ဖြစ်ပြန်ယ်။ပုနာတထေနဲ့ပ်သ်ပီာပြောကြ။ပုနာတထေးသူများအိ်မာလဲထွ်ပြာအငှစားလှော်ရတဲ့သူဆင်းအသူဆင်ရဲကဇနီ်လ်းရှ်သာရိပုတာဆုံးလူတယ်၊သူကလ်းပရလအီနရှ်သာရိုာလလိ်ရုသိုလမုသူရောစွာအာြောက်မလိ ตุ๊เทถอนท้าได้เมจีริกาหนีพี่รอชวยผิดกว่าได้เมจีเกเรริกาชวยเกเรริกาผิดตัวได้พี่ออมตุ๊ก็อจุบไปเลยโนฤจินเยจินตะธีผิดตัวได้ปอเนาะมาแล้วค่ะเอ๊ะหลูฤจินญาจินตะธีผิดตัวได้ปู่หน้ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လိုက်တာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီနေ့တွေတကယ်ကိုရွှေတိထာက်သွပြာခသရတု့စစာတွေတိုာသာတတသပြတ်ပလအမဟုတ်ပါစတိုတသ်တွက်ကောနိုရ်နိာမုတ်ာတွာဖြစ်တယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာတိုတ်အဲတတိပပြချငတုက်ာင်စိက်တိုတအကြိုးြရာတတိုတက်ောမတတအလတဘုဖြသလိော e ာလထမှာဒမတတ်မှုတွေပ်သ်ပြ ချမ်းရန်နေတိုးတက်လာချဆုတသာာတိုပသကော့ာမီအကောင်ကာမရနောဆုနေ့အကောင်းမဖြကသမာသကရောတဲခါတုလစစူကီကလုပ်ခိုင်ပြည်ခမသူရတူတောတဲ့ ధీ ဃကာရယနာသਿੱသူကြီးရာပေးထားသူစိတ်မောင်းဖြပီအဲနော်ပြောတ်ကြလတခမ်စာရာတမေဒလပလခ်တဲတနကရာလေမှာမာဘုာာပြောဖူတွေပီတာကပောနေတခလေ အ а й а в p e a r l s a ် l s k e ာ o i v z a Merkel g o o ြီ e aacksopirja, m ာ3 stasi su e l s ိ u k k ် n မြ o uno,anezoddi.com ် í r jam n o k t f ာ l l s h i d ש i m e က p a n d s Ad trendyayayayayayayay yahoo ack i m p r e n a i n i d a n d e a n a y a y a y a y a y a y a n a a y a y a y a y m a y a a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a e n e r g i e a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a ပြည့်စုံဖို့အမျးသမီးတယောက်ပဲချနထားခပြီးမြငးတည်းစီးမောက်နဲ့ပာနောက်ဆုံးကြတော့ာဇဂြိုွားပြီးတော့အမ်အနဲ့်းပပြနပောစစတလို့တွား်ခီပပြရာမပြက်ဆရာောမာပသူဘနချား်အဲ့ဒနကပြော်တြာတယ် မင်းစည်းစိမ်နဲ့အခြံအရံနောက်လိုက်နောက်ပါအချွေအရံလေးအလွန်များတဲကမာဆောအွေရ်ပြပြသာက်။တတသမှပြောဆနေတောြာခရလကမအခွေရံတငင်ဆုံးယု်ပြပခြင်းတဖြစတမပောပါလို ตี้ยี้จิ้งงะอติปัญญาไม่ซอยรูปพวกอี้จีเด้อติปัญญาไม่ซอยรูปซิจันเลยดิโลไตดอนน่ ဒီညဘာပြေးပါရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂအမျိုးလိုပေါ့ပလေးယောဂဆိုအဋ္တမာ90လျှင်မြန်တဲ့ပလေးောဂမျုးသဗီဇန်မတောိဝါဒောဂလအဝါဒအဓိပ္ိုရာကာအတမသရတောလမွစိတဲ့သပြင်ထပီလင်းလ်ကူးဆ်တောဂါလုဒလိ်ဖွင့်ဆိုကြတ်ပါ အဲ там, ့ဒီအဟိဝတာယောဂာဖြစ်တဲ့ခါမှာသူ့မိသားစုအမေရောအဖေရောတိတ်ဆုံးသွားပီသူထသာထြေသာလသလေရန္ရေမထအဲ့ိကਾောကအသွသူတပြာတာပြအရွမပ်စီးာကိုော ထောက်ပေါ်ပြီးတော့လည်းမတုံရဲဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သူဟာသူများအိမ်မှာအခစားလုပ်ပြီးတော့ရူးရကနနနောဆကခါသူလပ်င်မ်သထားဖကွထမာကပြီော့ာ်နှိလလှအောခကော့မိာမင်းာပခ်းသာတတ အတန်ကိုပြမိတာမင်းကြီးအတန်ကြားတာ ਨੇ လူရဲ့အဆင့်အတိုင်းကိုသိနောက်ဆုံးကြတော့သူ့ရဲ့ရှိုးဝဲစွာထားတဲ့ယန္တကိုထုဖောပြသဟာကောကြထပရ်ပြွာပီခနေတကြပတသသူအเจ้าကနေကပြောကြရတယေလစောပီး တကောင်ကျအနေနဲ့ဆေးရသာဘွားနဲ့လောက်ကైစားတော့နေတဲ့ဂုံမကောသကဒီနေ့တော့တထေးချင်းဖြစ်ပြီးတောခပေသမြော်များစာနဲ့တကကခာသာလဆိုရောြာတဲခမှာမစွာဘုရားသခရဉအခုလု့အချံရံကီပာတိုတ်တ်ဆာမပြောပပတော့ဘူးဒီာတဏှာများတာဖြ်တယ်အရာသိပညာတိုတော်ဂျးစာပောရေတလု့ ဒီလိုမျက်စာပြာခေါ်နေတာเนาะเอ๊ะだจังโมโลซุยုတ်ခြင်းเนี่ยโต๊ดက်ခြင်းโต๊ดက်ជីปွားခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဤတို့တည်းတွင်တတိထားရမှာကရှင်ยုတ်တဲ့အခါမာအသိပညာတိုကခင်တာပိုင်းတာမဆုတ်ยုတ်အောင်ปฏิถาဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမနာပါဘူးครับโต๊ดက်หมู่ก็တော့อารมณ์โต๊ดက်ออง조사จะมาပဲမနာပါဘူးစีာလည်းโต်๊ရမယ် သေးရမျိုးတွေတွတ်တဲ့အောင်ကတော့調査လို့မရတော့ဘူးထင်တယ်เนาะအဲ့တော့調査လို့ရတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပညာတွတ်တဲ့အောင်調査လို့ရတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတွတ်တဲ့အောင်調査လို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုဘဝမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွိားကာတတဖိုသအခ်တိုာလာဖပာတိုလာဖတွကိအမအလို調査အာခြင်းဖြ် တุมะอติญญันนี่ภิญโญโตฏะละหู่จึงสีวะอุษา်ตฏะละจึခภิญโญมาฉันทะสวามิยะปิอติปัญญาโตฏะเช่นอะภิญโญหลังซ้อมมาตันตยาที่อ๋องหลังซ้อมนิพพานที่อ๋องกองอยู่ฉันทะได้ยาได้แต่เจ้ามุโต တခြားဟာတွေဆွေးထုတ်ခြင်းဆွေးထုတ်ပစေတို့မှာအသိပညာနဲ့ကိုရှင်တရားပိုင်းကမဆွေးထုတ်ရဘူးလို့ကိီးကိုကီးတတထားပီော့조ုတာအဲကာမြတ်စွရားကဒသနကဖြကောင်တခခင်သစ်ပပေါလို့ြ်စွာဘုရားရဲဆုမဩဝကိုဥဋာြီတခာရာမတတခြ်း၄ပါးစီ မိမိတို့တဏှာမှကိုခြင်းတရားနှင့်အသိပညာထွတ်တက်အောင်တို့တွေတွေ့ကြိုးစားကြရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သာပီတော့ျကြံကိုးကုအားထုတောမူနိုင်ပါစေကုသ်